Presa sârbă bomba, ce s-a întâmplat cu documentele privind extradarea lui Sebastian Ghic. Documentele care ar fi trebuit să ofere date suplimentare privind acuzațiile la adresa lui Sebastian Ghic nu au ajuns la înalta curte de justiție crie presa precizând ce ministrul justiției Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ce România a trimis din 9 martie actele solicitate de autoricile din Serbia. Ministrul Tudorel Toader, a declarat ieri, la finalul întâlnirii cu omologul Sârb, ce toate actele solicitate de Înalta Curte de la Belgrad au fost trimise în de pe 9 martie. Cotidianul Danasti preazâns și aceste documente s-au pierdut. Jurnalele subliniere din surbi spun ce s-au interesat de traseul acestor acte, iar răspunsul oficial primit de la înalta curte din Belgrad a fost ce instituția nu le-a primit. Judectorii instanței supreme din Serbia trebuie să se pronunțe privind ca cererii de extradare a lui GIT sublinierei. pentru asta au cerut date suplimentare în România. De asemenea, publicația Surb Consemnează ce presa din România a relatat că vrea să-l întâlnească pe ministrul Toader, pentru a-i prezenta dovezi conform ceror acuzațiile împotriva sa sunt bazate pe probe false. Conform sursei citate, însă, o astfel de întâlnire nu a avut loc, scrie News. Ministerul Justiției a anuncat luni că ministrul Tudor El Toader a discutat cu omologul său la Kuburovic sub despre cererea României de a lui Sebastian Ghicu. Ministrul sârb sublinind ce procedura privind stabilirea îndeplinirii condițiilor de extradare este în curs la înalta curte subliniere i ce după o instanței va lua o decizie cât mai curând posibil, anunț Ministerul Justiției. Ministrul sublinieră tri-au de asemenea, discuții despre cererea României de extradare a lui Sebastian Minic. Ministrul Cugurovica a subliniat că procedura privind stabilirea îndeplinirii condițiilor de extradare este încă în curs la Înalta Curte Subliniere I.C. Ulterior hotărârii instanței, Ministrul Justiției va adopta o decizie cât mai curând posibil, arată Ministerul Justiției într-un comunicat transmis luni seară.